Це пенелопа, їй 16 років. Народилась вона в Миколаївському зоопарку в 2005 му А грипина з того ж виводку, але випускають у відкритий вольєр тигриць по черзі. Ну кішки вже в достатньо поважному віці, і вони вже не товаришують між собою. Кішка це. Ем... «Люба кішка – це тварина, яка не живе сім'ями або групами, окрім левів. Вони в природі живуть на самоті, ведуть поодинокий спосіб життя. Коли вони ще були молоді, вони товаришували. Потім з настанням статевої зрілості вони перестали товаришувати, стали між ними конфлікти». Важать такі особини – до 300 кілограмів. «Раціон тигра складає 11 кілограмів м'яса на кістці, це самець, і самиця отримує 9 кілограмів яловичини на кістці в день, і 1 кілограм риби. Є один голодний день, тому що в природі не кожен день тигру вдається здобич спіймати, і один день, коли їм дають живий корм». Тварин на годування хижаків вирощують у спеціальному відділі. Для тигрів – це кролі. «Хижаку треба, так як і в природі, отримувати в раціоні, ну, щоб було і кров, і кістки, шкіра, сухожилля. Це все треба, щоб кішка отримувала». Перші амурські тигри в Миколаївському зоопарку з'явились в 1978 році. З того часу від понад 80 особин з'явилось 70 тигринят, які розвезені по зоопарках світу, говорить Наталя Гоболенко. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.